يا مرحبا عادي ما لا حد بروق الخيال في مزنة تروي الصحراء بهمالها يا مرحبا باسم يم عايض الخصال, الخصال حرة ومن طيبها لها طيب انفالها. يا مرحبا على الدما حد بروق الخيال. في مزنة ترضي الصحراء بهمالها. يا مرحبا بإسم ام عايب وفي تال لها طيب فالها يا مرحبا عندما ما لا حد يا مزنة ترضي الصحراء بهمالها يا مرحبا باسمي ام عايض وفيت الخصال حره ومن طيبه لها طيب نفالها يا مرحبا باسمي بنت الاصل عم وخال ترحيبتن من ام عايض حي من جالها غنين طرف ويرقصن يا زاهيات الدلال على لحنها وشيلتها وموالها لعيونك يا اوم عايض مبارك اللي احتفال من طيب وبوعيض مسندها على فعالها بنت الحسب والنسب عقل جماله كمال طبت حفل تركي وصيته وحد شالها يا مرحبا ما لحجبو يا مرحبا باسمي أم محمد وفي الخصال حرة ومن طيبها لها فيد فالها يا مرحبا باسمي بنت الاصل عمين وخالت الحيبت من أم محمد حي من جالها يا مرحبا يا ضيوف الحفل وحنا دبا غنن طارف ويرقصني يا زاهيات الدلال على لحنها وشيلتها وموالها لعيونك يا أم محمد مبارك اللي احتفال من طيب أبو محمد مسندها على فعلها بنت الحسب والنسب عقله جماله جمال وكمال طبت حفل تركي وصيته وحد فشالها <تصفيق> يا مرحبا عيد ديما لحد يا مرحبا باسمي ام عايض وافيت الخيزة حرة ومن طيبها لها طيب فالها يا مرحبا باسمي بنت الاصل عمين وخال حيبت من ام عايض حي من جالها يا مرحبا يا ضيوف